Ég þetta Elías Haldur Ágúrtsson og er sérfræðingur í Unix og Linux stýrikjörfum og ímsum netkjörfum. Ég er giftur og fjögur börn og eitt barnabarn og hef lengi haft mikinn áhuga á stjórnsýslu og hvernig byggja á rétt lott þjóðþjóðþjúlag. Ég hef áhyggjur af því hvernig borgin okkar er að grotna niður og hvernig sérhagsmynir eru settir fram fyrir almennshagsmynni. Ég hef áhyggjur á því hvernig innviðir hafði verið seldir til þess eins að leigjað á aftur og uppsprengdu verði. Ég hef áhyggjur á því hvernig byggt er til framtíðar eða ekki. Ég er ekki að segja að hér hef ekki verið unnin, unnið gott starfað heilum hug, en við getum gert betur. Hvað glatast mörg störf af því að dagvistun fékkst ekki? Hvað glatast marga vinnustundur í umferðan hnútum sem muni aldrei lagast fyrir en fólk fyrir að nota almenningssamgöngun eins og fyrir 40 árum. Og hvað er máli með alla þennan sand á öllum götum og stígum? Það er að vorra. Ég hef ekki verið mikið í pólitísku starfi hingað til. Ég er enn skráður í vinstri græna, þótt ég hafi smám saman dreigist út úr öllu þar. Eitt sem var ég skráður í sjálfstæðisflokkin, en gekk út úr honum vegna stjórnarmyndunarviðrann við Framsvagnarflokkin. Ég er í grunin íhaldsmaður, ég trú á réttarríkið að sömu lög skuli yfir alla ganga, að lögur réttur skuli fyrst og fremst geta jafnræðis. Ennfremur en efast ég mjög um forræði ríkisfaldsins yfir einstaklingnum. Það er því komið fólkið jafnana á óvart að ég skuli ekki hafa verið í pýrötu frá stofnun. Enda eru margir stoffélagar, gamli vinnir mínir, sér ég lengi rætt pólitík við. En svarið er einfalt, ég var þegar í flokki og maður trúlósi ekki meðan maður giftur. Nú er hins að svo komið að ég myndi gera meira gagn hjá pýrötum og það sem meira er, engu verður að hafa taumhalda á þessum krökkum.